Це кабінет щеплення на прийомі у лікаря хмельничанка Юлія Веселовська. Скажіть, будь ласка, алогічна реакція на введення е, засобів вас не було, Я ж, напевно, не маю сласувати, чоловіка здорова. Далі пацієнтці вимірюють температуру, вона заповнює інформативну згоду на вакцинацію, а потім їй медсестра робить щеплення. Я звернулася зробити вакцинацію саме тут, тому що тут немає черг, і це місце мені близько, близько пересташування. На базі обласного дерматовенерологічного центру створено дві бригади вакцинації, розповідає медична директорка закладу Мар'яна Перепел. Зараз на даний момент вакцинованих у нас є 77 людей, тобто це вакцинувалися 55, на, ми виїжджали на, виїзд на залізничний вокзал, а усі решта тобто, у нас на базі Кабінету більшості до нас звертаються дійсно пацієнти, які записуються на прийом до лікарів наших дерматовенерологів, гінеколога. Вони бачать оголошення, що можуть вакцинуватись. Директор обласного дерматовенерологічного центру Олег Каденко каже: бригада, яка працює у диспансері, в'їзна одна бригада. Це два лікарі, чотири медичних сестри, які можуть і проводять щеплення як в наших кабінетах на тернах на території. <закладу>, так і виїжджаючи, очікуємо контрактації з Національною службою здоров'я. У Департаменті охорони здоров'я області кажуть, що до сьогодні щепленням займалися переважно заклади первинного рівня допомоги, а віднедавна долучились ще й заклади другого, третього рівня допомоги. Були розпорядчі документи, які дозволили, які запропонували такі бригади створити на рівні закладів вторинної та третинної медичної допомоги. Шкір вендіспанцер він відреагував на це, підготували свою бригаду. Аналогічно підготували свою бригаду Хмельницький лікувально-діагностичний центр, Кам'янець-Подільський лікувально-діагностичний центр і Хмельницька міська дитяча лікарня. У центрі вакцинації на Володимирський, 92, який відкрився в обласному центрі першим, бажаючих зробити щеплення останнім часом стало менше, розповідає лікарка терапевтиня Олена Старовина. Коли був найбільший пік, могло бути за день і тисячу, і дві тисячі людей. Зараз це 200, 300, 400 людей за день. Як два-три тижні на тому зменшився потік, так і він сильно не збільшився навіть після оголошення про про такі погіршення умов для наступної вакцинації і для виходу на роботу. Більше не стало людей. Зменшення охочих вакцинуватися начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Аліна Костенка пояснює так. Звичайно, кількість зменшилася. Основна кількість населення щеплена. Але поки центри вакцинації працюють, поки до них будуть люди ходити тільки, де вони будуть вони функціонувати. Коли було до, пів, до півтори тисячі на день, тоді на центрі вакцинації працювало до чотирьох мобільних бригад. Ми зменшуємо центр вакцинації не закривається, але на в центрі зменшується кількість бригад, які проводять саме власне щеплення. За словами Аліни Костенко, 126 пунктів щеплень, 12 – центрів вакцинації і 103 – мобільні бригади станом на сьогодні діють на Хмельниччині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.